Дмитро, якого сусіди кличуть «Мітяй», займається своїм господарством. Говорить, всі мешканці скотного двору живі. У нього є гуси, качки, нутрі, кролі. Благо, не влучило, каже Мітяй. Дуже мої любівенькі, чіли і чужі Проходять хату, от вон бобануло у мене. Ось тарті все попадало, ось. ось тут я сплював. Хата ж поскакує, а, світу немає вже три місяці, води теж немає. Він посирається, ну, ну, сираю, да і все. Mm -hmm. Ось, віро, пиши покажу, де в мене бомба бомбанула, а хата моя жива сталася. Кому біля простріляної огорожі та розбитих будинків Дмитро розповідає про ранковий обстріл. Така що, ну все подивіться, перший прильот, старий прильот, третій прильот, четвертий і в мене заді хати два. Це, було, це ось, ось сюди з гаража. З гаража. Менше пощастило подружжю Калюжних. В їхньому будинку – інші наслідки обстрілів. Віра та Михайло їх показують. Вже ми не зможемо його ремонтувати. Нірки, все. Це молодим ще якби були. Та, ні. А, та, та, вже... а як що... ще один заход буде, то, тут... а, як один заход, то вже все впаде. Приїхали на огород, бо огород посадила, картошечка зійшла. Редисочка вже не сьогодні, не завтра вже можна. Розсада була з февраля місяця в хаті. Висадить вже ж переростає. Оце другий раз, як приїхали, ну я висадила ж, звісно. Типу, ну це і холодильники, ну нічого. Все. При фронтовій зоні багато таких місць. Дмитро кличе свого пса дзвоником. Він сповіщає про атаки, адже ліпше чує, ніж його 66-річний господар. Їжа є, водою діляться, блокпости пропускають тільки тих, кого потрібно. Такий вигляд має ніс від ураганна касетного, свій урон він вже наніс. Тепер просто стерчить з землі. На зараз це металобрухт, сказали нашим журналістам-надзвичайники.